Víc času bych chtěl každý podle mě a víc času na to, aby se mohl věnovat všem lidem, který jsou mu blízký, všem svým koničkům a zájmům a ještě k tomu se třeba vzdělávat a pracovat na svojem duševním rozvoji. Prostě víc času se hodí. Jo. Bych chtěla víc času a hlavně, co bych chtěla, tak bych chtěla, aby se člověk mohl někdy vrátit jako o něco, o něco naspátek. Takže ideálně třeba do té doby, když byl malej, protože toho si vůbec nevážíme. Ale zpětně, zpětně to vidím, že každý ten rok, kdy jsem byla mladší, tak by se dalo dělat daleko víc věcí. Určitě bych chtěla víc času. A 24 hodin denně mi nestačí, a to spí už dneska 5. A, a stačí mi drát pět hodin, což je velká výhoda. Svůj krásný tady tím zatím. <laughs> Dělám se srovnu. A podstatou je, podle mě, že když budu mít víc času, tak budu chtít víc věcí. A rád bych chtěl víc věcí. Jenomže prostě člověk musí spát, musí jíst a, a někdy musím dělat ty povinnosti, které po mě někdo jako chce. Takže bych to ocenil. Ne. ne. Ne. Já mám čas. To je takový relativní. A máme, každý máme úplně stejně času, jenom je na nás, jak si ho rozvrhneme a jak ho promaříme. Dobře, dobře. Takže jste spokojená s tím, kolik máte času? Uh -huh. Metálně, no. Jo, jo. Času dost. Času dost. <laughs>